Morjes. On tänään menossa Helsingin jäähallille katsoma kohutohtori Jordan Petersonin luentoa. Eli hän on nyt tällaisella Euroopan kiertuella ja pistäytyy myöskin sitten täällä Helsingissä. Ja tota, monillehan tämä pelkkä niin Petersonin nimen mainitseminen niin jotenkin nostattaa niskavillat pystyyn. Ja tota, hän, hän on niin kuin onnistunut keräämään tällaisen hyvin kysealaisen kontroversiaalisen maineen. Ja sitä on niin kuin joskus hieman hankala ymmärtää, että mistä mistä se niin kuin kumpuaa. Eli tota, No jos aloitetaan siitä, että miten niin törmäsin tähän Petersoniin ja hänen ajatuksiinsa, niin oli YouTubessa varmaan aika perinteinen tarina, koska hän on siellä hyvin suosittu kaveri ja häne, hän tekee tosi paljon videoita ja tota, ne myöskin kerää tosi paljon katselukertoja. Mutta siis muistaakseni oli niin, että etsin Jotakin uh, salimotivaatiovideota tai vastaavaa. Ja sitten algoritmi päätti ehdottaa seuraavaksi Petersonin videota. Ja sitä kautta sitten päädyin, päädyin siitä klikkaamaan ja tutustumaan hänen ajatuksiinsa. Uh, mutta se tosiaan, tämä kyse maineensa niin tuota, on, on aika mysteeri sinällä, että nyt on lukenut uh, hänen nämä kaksi kirjaansa uh, 12 ohjetta elämään ja tuota, mikä se nyt oli, se toisen, toisen nimi nyt sitten olikaan vaan 12 uutta elämäohjetta tai mikä nyt olikaan se otsikko, niin nämä, nämä on lukenut. Ja tota, ainakaan näissä kirjoissa, niin ei, ei kyllä oikeastaan minu silmä ole mitään semmoista niin äh, järisyttävän kontroversaalia, että se oikeuttaisi tämän kaiken kohuun, mitä hänen ympärillään velloo jatkuvasti. Äh, Tietysti häntä on niin kritisoitu siitä, että, että jotenkin indoktrinoi nuoria miehiä omaan ajattelutapaansa ja maailmaansa ja ää, täl tota, ää, niin na naisten... naisten tota, fihaamisesta tai misogyniasta, häntä on myös syytetty. Ja se niin tosi oudolta kuulostaa, että mistä nämä syytökset sitten tulee. Että ehkä on vaan niin, että on tarvittu joku sellainen symboli, jota vastaan on hyvä hyökätä. Ja ehkä sitten mikä osaltaan lietsoo sitä, niin on se, että Peterson äh, nykyään niin, tota, ottaa hyvin paljon kantaa myöskin ajankohtaisiin poliittisiin keskusteluihin. Eli hänen taustansa on psykologian puolelta, hän on niin kliininen psykiatri koulutukselta ja siitä aiheesta väitellyt, mutta tota, nyt sitten, kun hän ei ole enää yliopistollakaan missään virassa erilaisten kohujen ja eroamisten saattelemana, niin hänestä on tullut enemmän tällainen, voisi sanoa, filosofi, jossa hän kommentoi hyvin laajalla spekterillä erilaisia asioita aina uskonnosta elämän laadun parantamiseen ja tota, ää, ka, kaikkea oikeastaan maan ja taivaan väliltä. Eli hän on niin tosi aktiivinen keskustelija ja osallistuu aktiivisesti myöskin väittelyihin. Ja on, on totta kai siis sillä tavalla kärkäs väittelijä, että aina niin kärjistää ja äh, jotenkin raflaavasti osaa niin sen viestinsä tuoda esille. Ja tietysti tämä tyyli niin ei, ei kaikkia miellytä. Ja on, on to, totta varmasti se, että voisi myöskin tota, vähän easemmin joskus ehkä ilmastanne ne poittinsa. mutta sitten toisaalta jos hän tekisi tälle niin olisiko hän yhtä paljon esillä sitten ja oisko Euroopan kiertuetta, jossa myydään hallit loppuun. Enpä usko, että joku, joku sellainen, tota, ää, niin, joku sellainen tekijä hänessä on, joka sitten herättää näitä ää, tunteita puolesta ja vastaan. Mutta siis äh, vielä tästä hänen maineesta, ehkä semmonen tuossa syyskuussa äh, Cristiano Ronaldo äh, oli julkaissut yhteiskuvan äh, Petersonin kanssa Instagramissa ja sitten täällä Suomessakin niin, äh, Ilta-sanomat tai iltalehti lehti jompikumpi, niin, Uutisoi, että nyt on Ronaldon mainen mennyt tämän kuvan myötä. Öö, ja tämä niinku, jotenkin itseäni huvitti, mutta öö, se on ihan tot, totta, että hän, hän on niin kiistalainen, että tota, pelkkä yhteiskuva tai joku assosioiminen hänen niin joissakin piireissä sitten vie henkilön kokonaan. Se on hyvin erikoista. Mutta äh, se, mitä, minkä Peterson minun mielestä tekee tosi hyvin, niin hän puhuu tästä, äh, miten Kaikkein tärkeintä on löytää tarkoitusta elämäänsä ja päämäärä ja maali, mitä kohti kulkea. Ja tällainen niin kuin, ajattelu on niin kuin, itselle toiminut aika, aika lailla hyvin ja nimenomaan tota, syystä tai toisesta niin se uh, tuntuu niin kuin, vetoava, vetoavaan tällaisiin, nuorehkoihin miehiin, että hän niin kuin, pystyy puhumaan heidän kieltään ja ää, tosi ää, syvältäkin välillä niin kuin, kourastaan hyvin ää, filosofisesti ja tota, ää, akateemisestikin. Ja se, se nyt on varmaan ihan positiivista, voisi ajatella, että jossa äh, niin nuoret miehet ajattelemaan myöskin vähän syvällisemmin asioita. Äh, mutta Ky kyllä siis äh, sanotaan, että mielenkiinto voitti, että en, en niin kuin ehkä ole sellainen Petersonin... Äh, superfanittaja, että niin ostasin jotakin mitään Creed-lippuja ja olisi niin pakko jokainen hänen videonsa katsoa alusta loppuun YouTubesta, mutta tota, ihan siis mielenkiinnosta mukava lähteä katsomaan, että mitä hänellä on tarjottavana etenkin, kun hän nykypäivänä ää, ei ole enää ei ole enää sillä tavalla mitään rajoitteita, kun ei ole yliopiston palveluksessa ja maine on mennyt 40 kertaa, niin hän on sillä tavalla vapaa niin kuin puhumaan ihan mitä haluaa. Ja kyllä hänellä niin mielenkiintoisia pointteja varmasti on esimerkiksi ihan tästä vallitsevasta tilanteesta ja ää, Venäjän toimista ja sitten... Toivottavasti myöskin, myöskin olisi ois sellaista, millä hän niin alun perin tuli tunnetuksi, eli tällaista ää, elämän ohjeiden puimista ja ää, vastaavaa. Mutta katsotaan, millainen keissi tästä nyt tulee. Ja, tota, varmaan ihan, ihan tätä mielenkiintoista Settiä voisi kuvitella. Mutta kiitokset nyt katsomisesta ja palataan ensi viikolla. Moikka!